Hyvä. Haahmoa! Eh, öö, epävarma, sydämellinen... Öö, öö, öö höpsep! Ota ihan vaan! Se... Jalkapallo! Ei oo. Aika totta Omistautunut. Joo. Näyttelijä? Olen. Varmasti ihan tästä mitä saan nyt tehdä. Olla elokuvaa... Markkinoimassa. Hyvä, kuuluu. Hän on... älykäs. Sosiaalisesti kulmikas. Ja... rakastunut... ehkä. Mieti... Oletko ansainnut ehkä jotakin parempaa? <laughs> Maija. Mä oon kilpailuhenkinen, mutta hyvä häviäjä. Ihan ok. Öö, ristiriitainen, lämmin, hauska. Ota iisisti. Öö, öö, aika tulisieluinen. En. En voi sanoa. Ehkä. Rauhasta. Aina. Rauhallinen. Okay, Äkkiväärä, kriisissä, liikettävä. Mm. Aina ei tarvitse mennä vain tunteilla ja ajatella sen jälkeen. Alias. Ää, Kunnianhimoinen. En. En oikein koskaan tiennyt mitään. Kunnes tiesin, että näyttelijä. Voisin sanoa, että joo. Onnellisuudesta, terveydestä, kivoista töistä. opeta. Ähm, äh, perfektionisti, äh, äh, perfektionisti kontrollin haluinen, rakastava. No, et päästäs muutamasta narusta irki. Alias. No, onne aika rento. Mm -hmm. Ee, lasten hmm Lastenlääkäri tai en ole lääkäri enkä lentomäntä, mutta monia muita unelmia, joo. Ota mun mitään laske, mitä mä... No, mm -hmm. aina. Ee, No, ystäviä, sauna, skumppaa ja tanssimista. Ihan hyvää. Vähän epävarmat ajat, mutta ihan, ihan mukava. Neuroottinen, alkoholisti. Jumissa. Ö, hakeudu terapiaan. Apua. Mm, kyllä se on me... jääkiekko. Joo. Mä, mä oon tosi, tosi huono häviä ja sen takia mä usein en osallistu o, mihinkään peleihin, koska mä en kestä sit. En muista apua. Mmm. Varmaan rokkitähti tai joku graafinen suunnittelija. on, on. mä, on, mä muutamia, joo kyllä. Hyvä, jännittää. Mitchell, ä, meditoi välillä. Öö, juna, menolippu. Sitten kun, mä, sit kun mä alan pelaan, niin mä oon tosi kilpailuhenkinen. Joo. Öö, no se riippuu vähän vuodesta. Must piti tulla tota, öö, poliitikko ja maatalon emäntä ihan pienenä. Kyllä mä aika paljon Joo. No, varmaan mä haaveilin aika paljon siitä, että mä olisin nyt tekemässä näitä elokuvia, että... Ja aina.